Tämä on dihybridiristeytys, no kuten nimikin viittaa, di-sanassa on tässä, katsellaan kahden ominaisuuden periytymistä. Ja nämä ei siis sinällään poikkea tämmöisestä monohybridiristeytyksestä juurikaan, että periaatteessa vaan käydään läpi tämmöisen kahden monohybridiristeytystä samassa tarkastelussa. Ja nyt nämä ominaisuudet joo, on, on näissä tapauksissa eri kromosomeissa. Tässä voisi mm -hmm. olla esimerkiksi nämä perhoset. Nämä, nämä no, on katsottu niistä perästä väriä, missä on punaista tai sinistä. Mut sitten voi olla tämmöinen tilanne, että on myös ominaisuus, jossa tämä ruumis on joko tämmöinen paksu, tai sitten se on tämmöinen normaali ovut. No, ruumis. Ja jos nää ei ole mitään multipeleitä alleille. että on kaksi, mitkä verran värin tai sitten myös ruumon, niin äh, tämmöisiä tehtäviä, si nää on tämmöisiä dihybridiristeytyksiä ja Nämä on aika yleisiä ja hauskoja tehtäviä esimerkiksi yliopalaiskokeessa. Käydään nyt läpi, mikä tässä on juoni. Tarkastellaan näitä perhosia ja miten nämä, nämä sitten kahden ominaisuuden suhteen dihybridiristeytyksessä sitten menisivät. Ja aina aloittaa sillä, että katsotaan nämä ominaisuudet ja määrätään, sitten, että niille jotkut merkintät ovat. Ja nyt se ainakin korostuu, kun tulee olemaan aika iso taulukko, jossa ominaisuuksia sitten tarkastellaan. No, meillä oli jo määrätty se, että tämä punainen aikaisemmassa esimerkissä, ja sininen oli siten, että tämä oli resessiivinen tämä sininen väri, siitä otimme tämän S-kirjaimen, S, S niin kuin sininen, ja sitten iso S oli, oli tämä dominoiva merkintätapa, kun väriä katsottiin jo. Mutta nyt meillä on, on uusi ominaisuus, joka on sitten tätä runkoa, on paksua tai normaalia. Tämä nyt tämän normaali tuota, resessiiviseksi. Mä merkitsen pienellä nlällä. Otan siis nn tästä normaalisenasta. Ja paksu sitten on iso n. Ja nyt laitetaan oikein semmoinen iso otanta siinä tilanteessa, jossa kummankin ominaisuuden Eteen. Sitten se on tyköt perhoset. Tämmenen perhonen fenotyypiltään punainen ja sitten paksu. Mutta siellä on kantaa. Ohja, no niin, iso äänelä, nee. kantaa mukanaan sitten sitä piittyvää alleelia. Tämmöisiä yksilöitä laitetaan kaksi kappaletta sekaisin tistiämään. Tässä on sitten tämä P-polvi. Nyt erilaisia sukusoluvaihtoehtoja syntyy enemmän toki, mitä nämmöisessä d mitä monohybridissä. Ja esittelen seuraavaksi, että miten nämä sukuusolut sitten voidaan havaita, että mitä näin pystyy tekemään. Tässä on parikin vaihtoehtoa, miten nämä kannattaa tehdä. Ja yksi on sitten sukuusolu, miten tehdään, niin on, on tehdä tämä taulukko näistäkin. Niin tämä nyt antaa aika helposti ja ideatti varmasti tämän, tämän vaihtoehdot, eli tässä otetaan, silloin, otetaan poikki nämä ominaisuudet. Meijosissa tämä ominaisuus saattaa mennä jumsin tai no, jumsin Ja näin ollen sitten iskitään tänne taulukkoa kasaan ja nyt saamme sitten Tänne nopeasti katsottuna sitten, millaisia sukusoluja voikaan tulla. Ja vaihtoehdot on sitten, poimitaan tästä taulukosta, on tämmöistä sukusolua, jossa on kumpikin ominaisuus dominoivana. Sitten se on määrin suhteen resessiivinen. Sitten tossa on tommonen, missä se on taas rungon suhteen resessiivinen. Sitten on kummankin ominaisuuden suhteen resessiivinen. Tällä, tämmöisen taulukon kautta. Toinen vaihtoehto on sitten tehdä tämmöinen häkkyä, jossa tämäkin on aika nopea, missä yhdistelee sitten, poimii täältä. Näin. Saadaan samat tulokset tästä. Näin tämä eri järjestyksestä. Ihan kummin vaan tämän voi tehdä. Mutta nyt meidän täytyisi laittaa neljä eri sukusolu vaihtoehtoa yhteen ja tästä tulee aika iso kaavio. Nukusolut ovat siis SN ja nyt teemme risteytystaulukon, josta tulee varsin mittava. Tänne merkitsemme nyt sitten kukiin mahdollinen vaihtoehto. eristää sukusoluista, gameteista. Ja tänään olkoon vaikka tämä koiras, tällaisia, mutta ei se naarastaan jää pekkaa pahimmaksi. se tekee täsmälleen samanlaiset sukusoluvaihtoehdot. Joten nyt taulukosta tulee aika julmettu kuin veroilmoituksesta. Näin. Ja nyt ei muuta kuin poimelma. Minä alan täältä laittamaan ominaisuuksia yhteen. Laittakaa aina niin, siten, että nämä kirjaimet eivät mene sekaisin, vaan ne ominaisuudet Aina se dominoiva ensimmäiseksi, jos sieltä löytyy. Sitten tekee toinen. S. Sitten kun ennet. Täältä poimitaan tuolta. O, ja N ja N. No niin. nyt taulukko on valmis ja tähän on kasattu tieto millaisia jälkeläisiä äh, tällainen kummankin ominaisuuden suhteen heteropsypotit vanhemmat sitten tuottaakaan ja ää, tästä nyt niin pystytään poimimaan millaisia jälkeläisiä tulee ja katsotaanpa sitten tuloksia jälkeläiset. Punainen paksu, näet jälkeläisissä pystyi olemaan vaihtoehdot. Punainen paksu, punainen normaali. Sininen paksu ja sininen normaali. Ja katsotaanpa tämmöisiä punaisia paksuja. Tuolta nyt varmasti. hän on dominoiva tämä on punainen ja sitten tämä paksuus, Paksurunkoisuus oli dominoiva. Tästä syntyy, tuosta syntyy, tuosta syntyy, tuosta. Ja tuostapä ei, tuosta syntyy. Ja Mä merkitsen seuraavaksi värillä nämä eri vaihtoehdot, niin se näkyy hyvin tuossa, voidaan laskea nyt tuolta. Ja nyt taulukosta olen poiminut eri väreillä nämä yksilöt, jotka tuottavat esimerkiksi punaisen ja paksun, jotka ovat vaikkapa tämän näköisiä ja niitä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kappaletta on Pitäisi tulla jakamaan mukaan. Sitten punainen normaali. Tämmöisiä jälkeläisiä tuottaa tämä sarja. Ja niitä löytyy kolme. Sitten sininen ja paksu. Tämmöisiä yksilöiden paksuunisia. Niitä löytyy myös täällä kolmen eri vaihtoehdon. Suhteen. Ja jäljelle jää sitten toki kaikista harvinaisin sellainen resessiivinen alleeli kummassakin vastinkromosomissa ja näitä on erittäin pieni vähemmistö, mutta kuitenkin se siellä on näin yhtenä. Ja tämä jälkeläisten lukusuhde on siis yhdeksän suhde kolmen, suhde, kolmen suhde yhteen ja jos tämä tehtävä on sille tehty, että on ilmoitettu jälkeläisten lukumäärää vaikka 3000 yksilöä on tiettyä, tuhat yksilöä on tiettyä, tuhat yhtä ja sitten semmoinen 300 porukka, ihan semmoista vähemmistöä, niin silloin pitäisi Herätyskellot soide jälleen. kyseessä on ihan tavallinen dihybridi koska tämä jakauma 9331 silloin toteutuu.